افرحي وعيوننا يرقص هدبها من غلاتك كان فوق الارض ديما افرحي وقلوبنا للي كسبها فقط وحصريا فقط من السلطان الوافي على السديوهات فرحه تمنيه على استديوهات فرحه تمنيه <تصفيق> <تصفيق> يا متل افراحي يا شيخة عربها يا ام السلطان الاصيل اول جريمه افراحي وعيوننا يرقصها هدفها من غلاتك اللي فوق الارض ديمه افراحي وقلوبنا للي كسبها ام هل نسابها انت شيخا فى المواقف العظيمة يا غا... يعني بنت قوم ما تخيب من طلبها يوم بعض الناس ليتم عقيمة زينها غطة على لمع ذهبها وزينة الاخلاق قيمة فوق قيمة يا صداقه معك ما ننسى حسبها دامت الدنيا على العلم قيمة تقي ثيابه ويصبح في عديمه قامت الافراح يا شيخه عربها يا ام السلطانه نصينا ودرينا افراحي وعيوننا يرقصها دبها من غلاتك كني فوق ارضي ديمه افراحي وقلوبنا للي وحصية كسبها ام السلطان الوافيه بنت شيخن في المواقف العظيمة يا بنت انت من ان ما تخيب من طلبها يوم بعض الناس لتومه عقيمة زينها غطة على لمع ذهبها وزينتها الاخلاق قيمة فوق قيمة ايه يا صداقه معك ما ننسى حسبها دامت الدنيا عظيمة تاكف يابر يصبح في عديمة في عديمة